Ahoj, jmenuji se Markéta Boaniková a tady ve VA Akademii pomáhám obyčejným lidem s proměnou v neobyčejné virtuální asistenty. A v tomhle videu si ukážeme, jak převádět mluvené slovo na text. Když se do nástroje HappyScribe přihlásíte, tak dostanete na výběr, jestli právě chcete vytvořit přepis anebo titulky do videa. Takže my začneme těmi titulky do videa. HappyScribe vás vyzve, abyste nahráli soubor s videem a vy máte možnost vybrat tu složku buď z počítače, Google Drive, Dropboxu nebo kdekoliv, kde máte to video uložené. V tomhle případě já použiju svůj Google Drive a vyberu jedno z návodných videí, třeba video, jak vytvořit podnikatelský model. Takže vybereme soubor s videem a vybereme jazyk, ve kterém se ve videu hovoří. Než HappyScribe to video přežvejkne, tak se nás zeptá na pár otázek, jako jaká je velikost vaší firmy, jak se ta firma jmenuje a pak se vás zeptá, k jakému konkrétnímu účelu budete ten HappyScribe používat. Vy už si pak jenom počkáte na zpracování titulků a vyberete si, v jakém formátu chcete ty titulky stáhnout. Můžete si vybrat buď textový dokument a vybrat si i časovou stopu, nebo jestli chcete titulky ve formátu SRT, které se používají u videí, například u filmů, a stejně postupujete, i když potřebujete udělat například přepis rozhovoru. V tomhle případě vidíte, že budeme přepisovat coaching call, jeden z telefonických rozhovorů, který poskytuje v rámci tréninku ve Akademie, takže já vyberu tady jeden z těch coaching callů a vytvoříme si pro něj přepis. Vidíte, že to chviličku trvá než ten Happy Scribe, ten přepis zkousne a tady už vidíte, jak ten výsledný přepis vypadá. Ten přepis samozřejmě není stoprocentní, jsou tam chybičky, které je třeba upravit, ale vzhledem k tomu, kolik času byste strávili ručním přepisem takového textu, tak opravit ty chyby a ty drobnosti už není tak složité. Tady jenom chci upozornit, že jsme nerozebírali žádnou rasovou problematiku, jo? že ten happy jenom špatně rozuměl tomu slovu, které v tom coaching bylo použito, ale alespoň máte představu, v jaké kvalitě ten přepis takového rozhovoru nakonec je.